إزايكو وإيش منسين. ها بعد كده نتكلم من هذا إزاي أنا بحسب كمية الخرسانة في العمود. أنا عندي صبة خرسانة فإزاي أبدأ أحسبها؟ إزاي أطلب خرسانة أحسنا أطلب شكمة على بعد كده؟ بعدين كده الفورمة دي هنحسبها لكم في الديسكريبشن في تحت هسيب لك الفاير تحمله، ممكن أنت تعمله، يعني. مفهوش أي حاجة يعني، طيب أنا بعمل إيه؟ إحنا كلنا عارفين إن الحجم هو عبارة عن طول في العرض في الارتفاع، طيب بأجي على اللوحة بتاعتي بأشوف ارتفاع الدور معايا كام، ارتفاع العمود ده كام، بأجي بأشوف طول وعرض العمود ده والقطاع بتاعه كام. وبكتب النماذج بتاعتي عين واحد، عين اثنين، عين ثلاثة، أيًا كان يعني. وبحط عدد الأعمدة وبحط الاتجاه الصغير والاتجاه الكبير والارتفاع. نفترض مثلًا إن أنا عندي، وبضربهم في بعض، يعني بضرب بقول له هنا مثلًا، ده الشيت اكسلر معايا، هو عبارة عن إيه؟ الإجمالي هيبقى عبارة عن عدد الأعمدة، ضرب اتجاه القصير، ضرب اتجاه الطويل، ضرب الارتفاع. وبقول له انتر بيديني مثلًا 15.6. نفس الكلام ده بالأسلوب نفسه أكرره على اللي تحت منه. طلعت انا كميه الخرسانه انا محتاجها 18 متر طب انا كمان كمهندس مؤخر بطلب كميه خرسانه كده بطلب هنا 18 ونص بسيب معايا ايه حاجة زياده انت ممكن ايه اللي يحصل معاك انت ممكن معاك قطاع عمود ما يبقاش مثلا اربعه 40 في 65 ممكن تلاقيها 40 في 67 فده بيفرق معاك طبعا وطبعا طب طب ده شيء ما ينفعش انه يحصل بس جايز ان ده وارد يحصل معاك ايه ممكن يحصل معك اي اي ظرف في الموقع يعني بتبقى عملك بزيادة شوية عشان ايه او قد ما بقاش متاح ان لك كمعبة. طيب هي يعني عربية الخرسانه اصلا بتاخد ايه جيك موقع قد ايه. عبر عامل عشرة. يعني ما بتبقاش عشرة بالظبط بس هي بتبقى ايه عشرة اللي شوية بس هي بتقال عليها 10 طيب طب تعالى نتكلم من جزء تاني انا ايه مكونات لو انا مثلا عندي خرسانه ايدو انا هشتغل خرسانه يدويه مش خرسانه جاهزه انا اعمل خرسانه عندي في الموقع بحسبها ازاي طبعا مكونات الخرسانه احنا عارفينها ايه اسمنت ورمل وسن وميه طيب محتوى محتوى الاسمنت او محتوى الخرسانه احنا ده خرسانه ليها محتوى وليها جهد. تيجي تطلب الخرسانه تيجي تطلبها ايه بتقول له انا عايز خرسانه اا محتواها 400 والجزء بتاعها مثلا 250 بس انت هتشوف ايه انت ايه اللي انت محتاجه طبعا بتختلف معاك من القواعد العادية للقواعد المسلحه العمود القواعد عادية بتعتبر اقل حاجه المحتوى الخرسانه طيب طب انا بيبقى متوضح معايا الكلام ده فين المحتوى بتاعي لما تنقد معاك عشان انت شغال تبع في... الشركه بتلاقي ان هو ايه كاتب لك المحتوى الخرسانه اللي هو محتاجه بس هو طبعا طبعا لها ستاندر يعني, يعني مش مش مش بتقلش مواصفات خاصه يعني بالمشروع يعني يعني مثلا انت عندك في الخرسانه العاديه بيكون محتوى الخرسانه بتاعتها 250 والجهد بتاعها ما يقلش عن 180 كيلو جرام طيب طب في الخرسانه بتاعه بتقف... في الاساسات بتبقى عندك لا ازود شويه بتبقى المحتوى الخرسانه بتاعك عباره عن 250 والجهد بتاعك ما يقلش عن 350 معلش الجهد بتاعك ما يقلش عن 250 والمحتوى الاسمنتي بتاعها لا يقل عن 350 يعني في العاديه انت مستخدم 250 محتوى اسمنتي لا بتيجي في, الع... في الخرسانه المسلحه بتستخدم 250 ااا اه اه ومسلحه ااا اه محتوى اسمنتي طيب بتيجي على العمود، العمود محتوى اسمنت ما بقلش عن 300. والمقاومة 300، يبقى أنت عندك في العمود بيبقى عندك المحتوى الخرساني ما بيقلش عن 400، والمقاومة بتاعته ما بتقلش عن 300 كيلو جرام على سنتي مكعب. وتعال هنا نتكلم على 400، آدي الأسمنت 400، مفترضتها 400، السن 8 متر مكعب والرمل 4 من 4 من 4 من مية والميه 175 لتر للمتر مكعب خلاص طيب بتيجي انت بتعمل ايه؟ اد 400 400 ضرب 18 ضرب في الكميه اد 400 400 ضرب 18 طب بتحولها ل1000 مكعب لطن زي... ازاي؟ بتقسم على الاقل بيطلع معاك الكميه يعني انت بسبعة طن ومئتين. يعني انت محتاج سبعة طن ومئتين اسمنت. طيب, طيب اسم نفس الكلام. 8 من عشر دربة طمانتاشر طلع معك كام 14. إيه 4 من الاربعة عشر. من في طلع معك 27 المية مية لتر في 18 طلع معك تثمية لتر. وبناء عليه بتطلب كمياتك وكده بتبقى ايه انت ظبطت الدنيا معاك وشكرا